يملأ ايامك، انا جاي انادي ضحك القلب يبتدي، انا عايز اكون لك نور النهار، واملى لياليكي اغاني ونوحك يتنسي ده أنا جاي بفرح يملأ أيامك أنا جاي أنادي ضحك القلب يبتدي أنا عايز أكونلك نور النهار اتنسي اقول لك لا للخوف فانا مخلصك ووليك حافظك في سترها خبيك في ستر الان لا للخوف فأنا مخلصك ووليك حافظك في سترها خبيكي في ستر الآب وتكون تامر ما با ديركه تفتح ابوابك وفاء نهر السلام وانا انادي عليك يا محبوبتي وانا انادي عليك يا محبوبتي